السلام وأهلا وسهلا فيكم يعطيكم ألف ألف ألف عافية اليوم نحكي عن موضوع شوية حساس ومهم جدا اللي هو ولادة الطفل في كندا من أبوين غير كنديين خليكم معنا طبعا يجاني هذا السؤال من عدد كبير من الأشخاص بسأل أنا إذا ولدت زوجتي في كندا الولد بأخذ الجنسية أنا بأخذ الجنسية شو الميزات اللي بأخذها طبعا كلها أسئلة حجاوب عنها في هذا الفيديو موضوع الولادة في كندا انتشر في المرحلة الأخيرة وفي الولايات المتحدة كمان العلم أنه بريطانيا هي من الدول اللي كان فيها هذا القانون وألغت هذا القانون الآن إذا احد الابوين مش بريطاني ما بيقدر الولد ياخذ الجنسيه كندا عم بتفكر بهذا الموضوع لكن الى تاريخه الولد اللي مولود على كندا او في كندا سوري باخذ الجنسيه مباشره باستثناء حاله واحده اللي هو اذا كان والدين هذا او احد والدين الطفل دبلوماسي والوالد الثاني معوش اقامه دائمه او كندي بغير هيك اي واحد زائر مقيم طالب معه جنسية ما معه جنسية اذا ولد له طفل في كندا الولد باخد اوتوماتيكلي الجنسية بعد ما يقدم عليها بما معناه انه الولد اذا ما قدم على الجنسية ما باخده الجنسية لازم يقدم عليها بعد الولادة بقدم على ال شهادة الولادة، وبعد شهادة الولادة بقدم على الجنسية وبحصل عليها اوتوماتيك أو بيحصل على الجواز. الآن في عدة أطراف أو عدة ستوريز وشغلات مهمة في هذا الموضوع. إنه أول شيء كيف الأبوين بدهم يحصلوا؟ يعني كل الهدف من كل هذا الموضوع إنه الأب والأم يحصلوا على الجنسية. ما بتحصلوا على الجنسية، واللي بحكيلكم بتحصلوا على الجنسية بيضحك عليكم. ما في واحد إذا ما معاك انت اقامة دائمة او جنسية كندية ما بتحصل حتى لو كنت معك فيزة دراسة او فيزة عمل وابنك ولد في كندا الولد بياخذ جنسية بس انت لا أوكي؟ فلازم تدبوا لهذه النقطة الولد هلا بعدين بس يصير عمره 18 سنة بيعمل لك وبيدلاقي شغل وبيجي بيشتغل وبيسوي تاكس وبيفيل تاكس في كندا ممكن يعمل لك لم شمل هذا موضوع ثاني الله أعلم بعد 18 سنة من اليوم شو راح تصير القوانين لكن حاليا اللي بيصير انه الاب والام بواخدوا جنسية الولد بواخدوا جوازه وبروحوا على بلادهم هذا اللي بصير بعد الولادة طبعا احنا بنحكي للأبوين اللي أه معهمش معهم فيزا <تصفيق> الآن برضو بيجي سؤال أه طيب يا أخي أنا بسمع أنه الولد بعطي الجنسية وبيجيب بعطوه مصاري في كندا صحيح هو الولد أه بأخذ فلوس طبعا الجنسية زي ما حكينا ما بعطي للوالدين ردينا على هذا السؤال الفلوس بخذها لما يقدم الأب والأم وعادة الأم التاكس ريبورت فبيشوفوا دخلها وبناء على دخلها بعطوها فلوس، فإذا كانت الأم مقيمة في كندا سواء إقامة زيارة إقامة عمل أو إقامة دراسة أو مقيمة دائمة ساعدتها بعض الولد نعم فلوس لأنها هي بتفيل تاكس قاعدة بتدفع ضريبة الآن إذا أنت مش كندي ولا إلك علاقة في كندا أنت مثلا عايش في الأردن أو عايش في السعودية أو عايش في الإمارات أو مصر ما رح تيجي على كندا تدفع تاكس عشان أنت تأخذ بعدين تاكس لابنك أوكي؟ وهو مش موجود في كندا يعني الشرط أنك تكون موجود في كندا عشان تاخذ له هذه ال ال ال الإعانة تبعت الطفل. لأنه اللي عايشين برا كندا وبيوخذوا هاي الإعانة بيعتبروا أنهم بيوخذوها غير قانونياً فانتبهوا على هذا الموضوع. الآن ال ال طيب الأب والأم شو بيستفيدوا من هذا الموضوع؟ اللهم أنهم بيعطوا الجنسية لابنهم، الابن بصير عنده تسهيلات بعدين في الفيز اني واي يعني ما بعرف شو شو الشغله الكبيره انت بتعمل لمستقبله بس يعني هو بكون عنده هاي الجنسيه اه هي كويسه مش كويسه هذا الشيء راجع لكم طبعا هل الموضوع قانوني هذا انت تيجي هون ت... طبعا لا لانه اذا انت خفيت على الفيزا اوفيسر ال... ال... ال... انك بدك تيجي تخلف في كندا هذا يعتبر مخالفه في ال... في الابلكيشن في و يعني على يمكن ما يسوي اشي اخر, اخر شي يقول لك مع السلامة لكن هو قانونيا ممنوع <تصفيق> الان شو, شو العقبات طبعا لما تيجي على كندا الام وحنا بنحكي عن الام تخلف الان بدأ تيجي قبل اشهر اوكي، بما معناه انها بدها تروح تشوف زيارات للطبيب وبدكم تعرفوا انه هون الاطباء كثير غاليين بدها تروح تسوي لها اربعة خمسة اولترا ساوند في اخر شهر آه عادة كل اسبوع بسوي اولترا ساوند آه هذا مكلف كثير آه الان تيجي عملية الولادة، الولادة آه بتكلف الولادة العادية تقريبا بتكلف طبعا الكنديين والمقيمين اللي موجودين هون واللي معاه آه تصريح دراسه هذا بكون معاه دائما شو اسمه تامين فالتامين هذا بغطيه احنا ككنديين بغطينا التامين الحكومي وهدولك بكون عندهم تامين خاص من الجامعه او من المكان اللي بيشتغلوا فيه فبتغطى اما اللي جاي زياره هذا ما بكون عنده تامين فبضطر انه يدفع من جيبته كم التكاليف هي بين 85000 مينيموم هذا يعني بتحكي عن 8000 مينيموم للعملية الولادة الطبيعية، الآن القيصرية ممكن تطلع 15 12 15 20 حسب شو بتحتاج هل بتحتاج دم هل ما بتحتاج دم قديش بدها تقعد في المستشفى يعني كل هاي الأمور ما حدا بيقدر آه يعني. فإذا أنت معك هذا الـ 20000 دولار وبتقدر آه تو إنفست آه عشان مستقبل ابنك هذا حقك ما عندك مشكلة أه بس اذا ما عندك المبلغ هذا فرح تواجه مشكله هون لانه ما, ما, يعني ما في ما في يعني ما في مستشفى راح يدخلك فور فري على الموضوع هلا ممكن تدخل مستشفى و وتولد بس راح يطالبوك في هذا المبلغ والمبلغ كبير آه فبدك تضطر تدفعوا يا بالكريدت كارد يا اما بالكاش وشيء و... مهم طبعا هلا ما بعد الولاده بدها تقعد الام كمان يمكن 10 15 يوم 20 يوم وات في كندا الاقامه هون بدها تحسبها السكن المواصلات الاكل الشرب كل هاي الامور بدها تنحسب في تكون في الحسبان الان آه... يعني السؤال اللي بيطرح نفسه انه آه في ناس بقول لك طب هل مستاهله هاي انا ادفع لي 15000 دولار مينيموم عشان اعطي ابني آه الجنسيه وانا الله اعلم بعد 18 20 سنه الولد يرجع اصلا على كندا ولا لا؟ آه هل بيقدر يعمل لي لم شمل ولا لا؟ الجواب راجع لك انت صاحب القرار آه في ناس عندهم آه عادي يعني ممكن يدفع آه في ناس تقول لك لا أنا بروح على اليونايتد ستيت أرخص لي آه وأنا سمعت إنها أرخص غاد لأن العمليات هاي بتكلف حوالي 3000 أمريكي و... وطبعاً برضو غاد ما بعطي الأب والأم الجنسية لكن الولد بأخذ الجنسية آه فالقانون تقريباً هو نفسه يعني أنه بأخذ الجنسية بس الولد مش الأب وين آه يعني حبيت احكي لكم شوي واشارككم عن الموضوع عشان يكون عندكم الخلفيه في الموضوع الان زي ما حكيت انا ضلكم متابعين القوانين خاصه الاهالي اللي بدهم لانه كان في نقاش حول هذا الموضوع وما صار اشي في الـ في الـ في البرلمان السابق الان عندنا انتخابات فممكن بعد الانتخابات يصير اشي، يعني اشي مطروح كان من بعض النواب انه ينظروا في هذا الموضوع، لحد الان ما صار اي تغيير لكن ما بتعرف امتى يصير تغيير، فضلكم بلاش واحد يجي بعدين يصير القانون، طبعا القانون لا يطبق بيوم وليله، آه بكون له له بدايه والناس عم تسمع عنه وصار له آه له فتره يعني. يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله نشوفكم بحلقات أخرى.